Перший матч грають команди «Блекфайр», що у зеленій формі, та «Сабр» в помаранчевій. У цьому поєдинку перемогла команда «Сабр» з рахунком 3-0. 17-річний капітан команди «Блекфайр» Владислав Наконечний розповів, до участі в турнірі готувалися два місяці. У футбол хлопці разом грають більше п'яти років. Поразку команди Владислав прокоментував так. «Ми старалися, захищалися, але їм трошки більше повезло. Краще були наче настроєні на гру. Ну, нічого, що нам колись повезе». Капітан команди «Сабер» Олександр Борисов каже, у футбол грають у дворі щодня. Хлопець розповів, яку тактику під час гри застосовувала його команда. «Під кінець другого тайму ми вже почали переживати, тому що суперник дуже сильно був налаштований на перемогу. Все ж таки ми сиділи ззаду і старалися тримати м'яч, тому що в першому таймі забили два голи. Потім, вже коли дізналися, що хвилина до кінця, то ми зробили останню атаку і зрозуміли, що ми перемогли». Головний суддя змагань Андрій Теплий розповів – команди грали два тайми по 10 хвилин. Загалом під час Кубка Тернополя з дворового футболу змагатимуться команди ще чотирьох мікрорайонів міста. Мета проста – зайняти дітей, щоб не ходили по підворотнях, щоб активно рухалися, займалися спортом. все, все проста, проста мета. Рух – це здоров'я. Фінал Кубка Тернополя запланований на 27 липня. У ньому зіграють 5 команд, каже Андрій Теплий. За його словами, такі змагання в Тернополі організовують в п'яте. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.